السلام عليكم البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيش بحشوه لديدة بزاف كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه في ديوركم واللي عجبتها الوصفه ما تبخرش عليا بكومونتي او لايك نبداو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بالنسبه للبنات المكونات كنحتاجو هنايا يعني عندي واحد الزلافه ديال الدقيق أه، المهم هاد المكونات البنات راه كيعطيوني أه، تقريبا واحد العشرة ديال لي كيش او شي 12 ديال لي كيش نتوما الا بغيتو ديرو كثر وتضاعفو الكميه زيدو زيدو من الدقيق وتضاعفو المكونات عندي هنايا واحد شويه ديال الملحه وعندي شويه ديال الابزار وعندي هنا واحد شويه ديال الزبده قريبا عندي هنا واحد بالنسبة للبزار غير نسمو به ممكن تقلو منو عندي هنا واحد شوية ديال البزار عندي هنا واحد شوية البناتس ديال الزبده عندي تقريبا شي جوج ديال المعالق او ستين غرام كيما كتشوفو، كنبقى نرمل <hesitation> آه بالنسبة للعجين، كنبقى نرمل <hesitation> آه بهاد الزبدة هادي تا تصبح ليا آه على شكل <hesitation> على شكل الرمل، آه مرملة مزيان، كنبقى نخدمها هاكا بيدية، وعندي هنايا زيت واحد شوية ديال الزيتون، زيت الزيتون، واحد المعلقة كبيرة، كذلك باش كتجينا العجينة رطبة، و عندي هنايا واحد واحد نص نص خمارة او نص معلقة او معلقة صغيرة المهم انا هاد الخمارة هذه نديرها بجوج ان نحتاجوها في في هذه الوصفة ديالنا كما كتشوفو عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال ديال الخميره الكيماويه كما قلت لكم كنبقاو نرملو هنايا بداك الزبده حتى يرجع لي هكا مرمل البنات مرمل كتحسوا بها انه رطب ومرمل صافي كنجيو كناخذوا هاد هاد البيضه هذه كنبقاو نجمعوا بها و كنحاولوا اننا نجمعوا غير بالبيضه و كنزيدوا كنبقاو نزيدوا الماء بالنسبه لما ما تجمعاتناش كنبقى نزيدوا الماء غير شويه بشويه حتى ما كنخليوش العجينه تكون قاسحه وما كنخصهاش تكون جاريه بزاف تكون المهم ان فوا تجمع لنا ينفوا تجمع لنا صافي نحبسوا الماء نبقاو نزيدو شويه بشويه كما كتشوفوني انا كنزيد غير معلقه بمعلقه غير ينفوا تجمع ليا حيت غير البنات راه كتجمع مع حيت الزبده كتذوب وهي كتجمع أه صافي كان كان, كان حبس ها انتم البنات أه انا خضت لي هنايا واحد الكميه تاع نص كاس ديال تقريبا نص كاس ديال الماء آه كاس نقص منه واحد شويه مازال فيه واحد شويه الماء آه كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم البنات آه هذا العجين انفو كيتجمع صافي كنحبس كنديرو في بابي, بابي ديال الطبخ وكنحطوه في الثلاجه على ما نصوب الحشوه ديالي اللي كنحتاج لها هنايا واحد جوج بصلات كبارين ديال ديال البصله مقشلدين عندي هنايا واحد الفليفله مقطعه كذلك قطع صغيره عندي هنا واحد شويه ديال عندي هنا واحد شويه ديال الزيت المهم كيبقى الزيت على حسب على حسب عيني ميزاني عندي هنايا واحد شويه ديال القرقوم او كما كنقولوا له القرقم عندي هنا شويه ديال عندي هنايا شويه سكينجبير واحد الراس المعلقه ديال سكينجبير كنزيد هنايا شويه ديال الملحه المهم البنات التوابل ديال السمك كنزيد هنا شويه ديال الابزار والكمون كذلك عندي هنا الكامون ولا عندكم القزبور يابس ممكن تضيفوه كذلك كما كتشوفوا معايا انا راني ضفت هنا القزبور يابس كيجي كي كيجي كيعطي واحد المذاق زوين أه كما كتشوفوا كنخلط هاد المكونات كنوضحهم على النار أه على أه ما تهبط ليا ديك البصله وتهبط وتحمر لي واحد شي شويه عاد كنزيد عليها هاد الدجاج وكنزيد عليها المعدنوس كما كتشوفوا انا درته هنايا في البلاستيك في بابي بلاستيكي أه أه على مرتاح أه درتها في التلاجة على ما بردات ليا هي شحال ما كانت بارده كتسهل علينا الخدمه وكتجي زوينه وكان كنقطعها هنا طريفات قطع صغيرة اللي ممكن نقدر نخدم بها كان ناخد طريف طريف التبقي كان نكووره ونوضعو في, في الطريف او جانبا على ما نسالي كما كتشوفو البنات كان هنايا واحد ايوح ندينيا كم ندلكها كان ندلك بدلاك. ا أه حتى حتى لي ترقق ليا مي ما ترقق لياش بزاف من ما نوضهاش الارض المهم انها ترجع ليا رقيقه أه كما كتشوفوا بهذا الحجم هذا كن كان كناخذ كان كان كان القوالب ديالي أه كندير كناخذ القياس وكنقطع هدي غير طريقه كتبقى ديالي أه كنقطع باش كتجيني الطريقه سهله كما كتشوفو، كن- كنوضع ممكن أنكم نتوما داك القوالب ديرو عليهم واحد شوية الزبدة، <hesitation> أنهم يلصقولكم، <hesitation> ديرولهم واحد شوية الزبدة وديروهم <hesitation> ورشوهم شوية ديال الدقيق، كما كتشوفو كنبقى نوضعها بيدي حتى ت- حتى تلصق ليا داك العجينة على داك القوالب وت- وتاخد الحجم ديالها، صافي كنقطع. آه كان كنقطع العجين وكنتبت العجينة في الجوانب باش كتاخذ ليا داك الحجم باش تاخد ليا داك الشكل# آه الشكل آه ديال القالب كنضغط بيدي مزيان ولا شتوها غليضة ولا شي حاجة وليو# وليو رقوها كما كتشوفو مي ما هي ماشي مشكل أنها# أنها كتجي زوينة كانت أه غير ما تكونش غليظه البنات بزاف باش ما تجيناش العجينه غليظه كما كتشوفوا كنبقى هنايا نوضع تقب أه تقب أه في الجوانب وثقب في الوسط بالنسبه البنات لكم كنتوا باغيين انكم تاخذوا غير تاخذوا غير العجين ما بغينش دابا تعمرو بها من بعد وعاد تعمروا انكم ديروا القوالب وتصوبوهم نفس الطريقه وديرو عليهم شويه ديال اللوبيا في الوسط وطيبوهم واحد النص طيبه وعاد عاد باش متخرجوهم عاد تكملو كما كتشوفو عندي هنايا زدت على الحشوه ديالي من طابله اتلي داك البصله نص طيبه زدت عليها هنايا داك الدجاج وزدت عليها داك واحد جوج معالق ديال ديال المعدنوس عندي هنا وخمسين غرام ديال الدجاج دابا انا وجدوا البنات الصلصه اللي او او الصلصه اللي اللي عندي فوق لا ندير فوق ذاك الحشوة ديالي آه عندي هنا يضالون كن آه كان, كان هنايا هنا يفوح الإنع آه كتجي صراحة هات الصلصة هدي زوينة البنات ممكن تما ديروها لما عجبتكم ش هات وبغيتوا أنكم تديروا البشامل ممكن أنكم تديروه آه مهم هات الصلصة كتجي زوينة آه أحسن بشامل آه كما كتشوفوا عندي هنا بيضة كنزيد هنايا واحد هنايا واحد جوج فرماجات كما كتشوفوا معايا البنات زدت هذ جوج فرماجات هادو كنزيد عليهم واحد شويه ديال الحليب كذلك هذا الحليب لا عندكم لا عندكم مش ماشي مشكل كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها حتى تنسجم ليا كما كتشوفوا معايا كنزيد هنايا واحد شي شويه ديال الحليب غير واحد جوج معالقات آه كبارين ديال الحليب كنزيد هنايا واحد آه الخماره اللي قلت لكم ان راني درت النصف في العجين آه دابا كندير هنايا النصف في الصلصه صافي كندير كذلك النصف آه هنا عندي هنايا عندي هنايا واحد المعلقه مسوحة ديال النشا معلقه كبيرة ألبنات ديال النشا صراحة هاد الصلصة كتجي مزيونه ألبنات كنزيد هنا عليها هنايا واحد شويه ديال الكامون مهم التوابل آه شويه ديال الملحه واحد شويه البنات ولا من الاحسن ما تديروش الملحه لان لان عندنا الفرماج مالح عندنا مكونات وحد اخرين مالحين صافي بلا ما تزيدوها من الاحسن اللي بغات تزيد تزيد غير واحد شويه عندي هنايا واحد شويه ديال القزبوره يابس وعندي هنايا واحد شويه ديال الزعتر كنحكوها كما بين يديا صافي وكنخلط هاد المكونات هادو مع بعضياتنا مع بعضياتها وكنعمر بهم ال العجين ديالي أه كما كتشوفوا صراحه الصلصه كتجي مزيونه البنات حسن من البيشاميل جربوها وردوا ليا الخبر أه ممكن ان اللي ما اللي ما هاد الصلصه ولا هذا دير البيشاميل ديالها اللي اللي موالفه كانت كنديروا ولا الطريقه ديالها أه كما كتشوفوا معايا آه عندي هنايا الكيش كناخد العجين ما طيب ما والو آه مازال خضر وعندي هنا الصلصه آه آه كندير فيه داك الحشوه ديالي اللي طابت ليا آه كندير هنايا الحشوه آه واحد شيشوية شويه واحد المعلقه ولا جوج كنستفهم هكا مزيان وما آه خصهاش تجينا عامره البنات عاوتاني تبقى تخرج لنا داك الصلصه ما بين الجوانب ديرو غي واحد شويه ديال الحشوه كتجيك كتجي, كتجي زوينه البنات كما كتشوفو راه كتنفخ داك هاد الصلصه هادي كطيب وكتنفخ وكتجي مزيونه كندير هنايا واحد المغرفه صغيره ديال ديال الصلصه صافي وكنحطها في في البلاطو لا يدخل لا يدخل الفرن آه كما كتشوفوا وبالنسبه للجبن أبنات ما ديروش دابا حتى تخرج اذا نديروا الجبن آه كما كتشوفوا كنكمل هكا كنبقى ماشي انا بهذه الطريقه هذه آه حتى حتى ما عندهاش القوالب بزاف ممكن انها تدير داك القوالب ديالها وتولي عاوتاني منين يطيبوا عاوتاني تولي تكمل بالقوالب آه اللي عندها ماشي مشكل زعما تكون عندكم خاصكم ضروري القوالب بزاف عاد انكم تصوبوا هاد الكيش أه، كنزيد عليه هاد الصلصه هذه كما كتشوفوا كنبقى نستمر انا هكا على ما كان على ما على ما كنكمل الكيش ديالي كنديرهم هنايا في البلاطو اللي ادخل للفرن و كما كتشوفوا معايا منين طابوا ليك شو كي يجاو كي جاو جا رائعين مخصومش يتحمروا بزاف ومخصومش يبقى خوضر بالنسبة للفروماج أنا عندي هداو حاليا هو اللي متواجد عندي هذا الفرماج أه، انتم ممكن تديروا الفرماج الاحمر اي فرماج كنديرو هنايا بالنسبه للبنات خصكم تديروا الفرماج وتدخلوه للفران يطيب وعاد تخرجوا تزوقوا باش ما بغيتو كما كتشوفوا انا غير كنوريكم دابا حاليا في دابا حاليا كنوريكم على ما نطيبهم ملي نبغي نطيبهم انا أه، هديك عندي غنديرهم في الفران كما كتشوفوا انا دخلتهم هنايا للفران أه، داب ليا داك داب ليا داك الفروماج درت عليه زوقته هنايا بشوية الزيتون كما كيما كتشوفو جا رائع بزاف و رطبوه الشيش بهدوك جات رائعة البنات كنتمنى الصراحة تجربوها أو في ديوركم أو <hesitation> تردو ما الخبار متنساونيش بالكومونتيغ أو باللايك البنات أو شكرا بزاف نتوما هما عائلتي التانية شكرا بزاف ليكم <hesitation> كنتمنى نبقى أن...